إخواني وأخواتي في المجال التعليمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نحن على موعد مع التميز في الأداء اليوم نحن على موعد مع تحقيق أعلى درجات الجودة في المخرجات التعليمية ما سأقدم لكم اليوم أخذت في تجهيزه وإعداده وقت ليس بالقليل وما سأقدم لكم اليوم هو خلاصة تحليل متطلبات المقرر. ما سأقدم لكم اليوم هو دليل ومرشد وأداة تقييم وتحليل وتقدير النتائج إذا قمت باستخدامه أعدك بأنك ستقف على أرض صلبة وتصل بطلابك إلى تحقيق أعلى درجات الاتقان وأنت مستريح البال. أبدأ معكم اليوم بملف للصف الأول ولدي لكل صف دراسي ملف مشابه. من يريد حصول عليه فضلا يكتب في التعليق الصف والبريد الالكتروني وسيصلك باذن الله. في هذه الحلقه ان شاء الله ستتعرف على طريقه استخدامه وما يجب عليك تجنبه وحقك فيه واثر ذلك عليك وعلى الله نبدا الان. عندما أسأل أو أعطي نتيجة لطالب في القراءة وأقول عنه أنه ممتاز أو جيد جدا أو جيد، ماذا تعني هذه بالنسبة لك؟ ممتاز مثلا، ماذا تعني؟ هل أنت تقصد أنه يقرأ الفقرة خالية من الأخطاء؟ قراءة خالية من الأخطاء يضبطها بالحركات أم تقصد أنه يقرأ الفقرة قراءة معبرة وينغم في صوته وتظهر على نبرة الصوت علامات التعجب والاستفهام أم تقصد أنه يقرأ قراءة جملية أي يعني يقرأ قراءة متصلة الجملة في نفس واحد وغضهم يقطع الجمل يقرأ كلمة كلمة كلمتين كلمتين أم تقصد أنه يراعي علامات الترقيم يقف عند الفاصلة وعند النقطتان الرأسيتان والنقطة في نهاية الكلمة أم تقصد أنه سريع في القراءة يقرأ في أقل وقت الحقيقة أن ما ذكرته لكم هي معايير خمسة لقراءة. إذا توافرت في الطالب قرأ قراءة سريعة قراءة خالية من الأخطاء قراءة جملية ينغم في الصوت يراعي علامات الترقيم وقفا وأصلا إذا هذا الطالب هو قارئ ممتاز إذا جاء بالخمسة شروط في القراءة هو قارئ ممتاز أنا وأستمع إلى قراءة الطالب عندي مثلا محمد هذا عند قراءة الفقرة خالية من أخطاء لم أجد عنده أخطاء أتيت عند خمسة وضعت له درجات خمس درجات السابقة وعند مراعاة القراءة المعبرة وجدت أنه يستحق أربعة ذهبت عند الأربعة وضعت أربعة وعند مراعاة الوسط وضعت له مثلا ثلاثة وعند مراعاة الوقف عند علامات الترقيم أثناء القراءة وضعت له أربعة وعند السرعة في القراءة وضعت له درجة أثناء الآن إذا نظرت أجد أن محمد قد حصل على 18 درجة من 25 هناك جوانب متفوق فيها وجوانب تحتاج إلى تحسين يبقى اذا الان محمد عنده مشكله في السرعه في القراءه اعمل عليها واكتب له في السجل او اخبر ولي الامر بان الابن يحتاج الى زياده السرعه في القراءه ووصف له العلاج والطريقه لكي يسرع في القراءه الان عرفت محمد على حدة اذا ذهبت الى احمد قد اجد عند احمد شيئا مختلف قد اجد انه الفقره هي التي تحتاج الى عمل ومجهود وبذل مجهود اما بقيه العناصر قد ياخذ فيها مثلا اربع درجات الان انت تضع الدرجات فقط تضع الدرجه امام كل معيار ماذا تلاحظ هنا اثناء الادخال انني وضعت الخمسه تحت الخمسه وتغير اللون الوردي أو الأربعة تحت الأربعة ويتغير أيضا اللون الوردي أو الثلاثة عند الثلاثة وهكذا لكن إذا وضعت مثلا تحت الخمسة أربعة أنت وضعت درجة في مكان غير صحيح وبالتالي لم تتغير الخلفية الخاصة بالخلية ولذلك ضع درجة في المكان المناسب أو المكان المحدد درجة محمد حصل على 18 في القراءة أحمد 18 كل واحد فيهم 18 درجة ولكن تختلف المشكلة الداخلية عند أحمد عن محمد إذا أنا أكتب في تقييمي لولي الأمر المشكلة التي يجب عليها العمل مع الطالب أنا الآن حددت له المشكلة بدقة تمام طيب. تعالوا نذهب إلى التجميع وجدت أن محمد قد حصل على 18 وأحمد أيضا 18 في القراءة أيضا عندي درجة الاستماع والتحدث والكتابة والتركيب اللغوية محمد الإجمالي عندي 63% أنا عرفت الآن محمد في مادة لغتي تحدث واستماع وكتابة وقراءة وتركيب مستواه هو 63% لكن إذا ذهبت إلى كل فرع من الفروع أستطيع تحديد المشكلة بدقة عند محمد. طيب، لنفرض مثلا أنك تقول أن الدرجة لديك في سجل أو مهارات نور هي ليست 25، قد تكون أربعة، قد تكون ثلاثة، قد تكون اثنين، قد تكون خمسة، قد تكون ستة. أنا لا أدري درجة القراءة كم عندك فتستطيع تغيير ذلك وتتغير الدرجات بناء عليه يعني مثلا الاستماع والتحدث قد يكون مثلا أربعة في نظام نور والتحدث أيضا أربعة والكتابة ثلاثة مثلاً والقراءة خمسة بالتراكيب الآن أربعة وأربعة ثمانية 13 16 خذا 4 إذا عندي انا 20 الآن المجموع كله عندي من 20 درجة للطالب تمام أجد أن محمد ال 18 درجة اللي حصل عليها هنا في القراءة 18 هنا هي تحولت تلقائيا إلى 3.6 من, من 5 كانت الأول 18 من 25 لاحظ معي الآن 18 من 25 لاحظ أيضا معي أن هذا الشكل البياني تتغير الدرجة فيه كما ترى تتغير الدرجة فيه لاحظ معي مرة ثانية أنني عندما غيرت 25 صارت 18 لكن لو غيرت هذه إلى 4 مثلا أو إلى 5 18 تتحول إلى 3.6 من, من 5 تمام طيب لو أن محمد هنا حصل على الخمسة وعشرين كاملة مثلا خمسة وعشرين ومسحت ما خلاء من درجات خمسة وعشرين يعني مئة في يعني خمسة من خمسة تعال هذا للتجميع تجد أنها تحولت إلى خمسة من خمسة إذا أنت لا تحتاج إلى تعديل درجات أو عم إجراء عمليات حسابية أو إجراء أي معادلات، أنت فقط تغير الدرجة العلوية فقط عند الطالب. لو رجعنا مرة ثانية، خمسة 25 حتى نلاحظ بعض الفروق. مثلا هنا. يعني. انظر إلى الشكل البياني، هذا الشكل البياني رسم القلب الخاص بطلابك. تجد محمد مكان هنا احمد مكان هنا عمر مكان هنا كذلك كمال كذلك حسين شوف كلما تشتت هذا الخط بهذه الطريقه وصارت الانحناءات والانكسارات كبيره فالفروق الفرديه بين طلابك كبيره معاي ولكن كلما اقترب طلابك من بعضهم في الدرجات في المنحنى بهذا الشكل الأخير، اعلم أن الفروق الفردية ودرجات طلابك متقاربة، الفروق الفردية بين الطلاب أصبحت ضئيلة، أنت نجحت في تقليل الفروق الفردية، إذا في القراءة على فكرة يعني ممكن تسميها هنا المعايير الخماسية هي خمس معايير في كل فرع من الفروع. اذا في القراءة عرفنا ان في خمسة معايير لو ذهبت الى الاستماع هل الطالب محمد يميز صوت الحرف المدروس يميز المهيم صوت م مو ب ب بو اب ت تي تو ات هل هو يميز هذا الصوت؟ هل يميز موقع الحرف المدروس حسب موقعه من الكلمة؟ الباء في البداية والباء في الوسط والأخير ومنفردة ضع له درجة هل يصف الشخصيات فيما استمع إليه قصصت عليه قصة الدرس أو أحد إحدى القصص الموجودة في الكتاب واستطاع أن يميز الشخصيات؟ هل يراعي اداب الاستماع هل يبدي رايه فيما استمع اليه وضع الطالب درجه امام كل معيار من هذه المعايير هذا الاستماع التحدث هل الطالب يعبر شفهيا عن احداث قصه مصوره هل يعرف نفسه واسرته هل يحكي حكايه قصيره استمع اليها مراعي تسلسل الاحداث وترابطها هل يجيب عن اسئله حول النص هل يصف مشاهداته اليوميه ضع الطالب درجه في التحدث الكتاب هل محمد هذا يحكم رسم الحرف على السطر يرسم الحرف بدقه على السطر مرورا على النقاط هل يلتزم بكتابه الحركات على الحروف يكتب الحركه على الحرف ام لا يكتب بعض المعلمين يهتم بذلك والبعض لا يهتم ان كان عندك اهتمام بكتابه الحركه على الحرف سينتقل هذا الاهتمام الى الضابط هل يكتب الحرف المستهدف حسب موقع من الكلمه اذا اعطيت حرف ح واعطيته ثلاث او اربع كلمات هل يكمل الحرف في بطريقه الصحيحه يعني هل يرسم بعض مثلا عندي مثلا كلمه ملح كده او ملح نجد ان طالب ياتي ويرسم الحاء فقط دون ان يبدا برسم الذره دون ان يبدا برسم الذره الا ترى ان الحاء منفرده تختلف عن الحاء التي فيها ذراع ووسط الكلمه مثلا وسط الكلمه الحاء وسط الكلمه هنا ذراع وهنا ذراع هل يرسم الطالب الحاء هكذا ولا يرسم ذراع في البدايه ثم يكمل الذراع ويصل الى النهايه هل يكتب الحرف المستهدف بحركاته القصيرة والطويلة؟ يكتب ح ح ح حي, حي حو حووو هل يكتب كذلك؟ هل يحلل الكلمة إلى مقاطع الحروف؟ إذا أنت تعطيه درجة واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة التراكيب هل محمد يحاكي استخدام اسم الإشارة هذا وهذه كذلك الضمائر أنا ونحن وأنت وأنت وهو وهي ويحاكي اسلوب النافذة أنت الآن أنت الآن قد حددت معايير الإتقان وأعلى جودة بالنسبة لكل طالب على حدة هذا الملف يتسع إلى كم طالب؟ 28 طالب. تعالوا نبدأ بالأسئلة التي قد تراها الآن أو التي قد راودتك في الاستماع. طريقة استخدام الملف سهلة جدا، أي خلية لونها وردي ادخل فيها وعدل. لا تخشى شيئا، لكن أي خلية غير اللون الوردي لا أنصحك بالتعديل فيها لأنها تحتوي على معادلات وأرقام أنا تركتها مفتوحة لمن أراد أن يستفيد منها. يعني مثلاً: مدرسة بواكير الطفولة أستطيع أن أكتب مدرسة جميلة مثلاً بنت معمر. صمم التقرير بواسطة محمد الشافعي ممكن أن تصمم التقرير بواسطة احمد محمد رقم التليفون استطيع ان اكتب رقم التليفون الخاص بي الدرجات استطيع ان انا اعدل في الخلايا الوردية فقط ولكن هنا لا هنا لا لا تكتب شيء هنا ان اردت ان اعدل ممكن لكن انا لخصتها لك بأخصر الألفاظ. طيب، هتلاحظ معي إن الطالب رقم واحد هو محمد والثاني أحمد، لو رحت للتحدث والاستماع نفسه الكتابة واحد هو محمد الثاني هو أحمد وهكذا. طيب، لو جيت مثلا في ورقة الكتابة محمد ده أردت أن أغيره بعلم. لا أول ورقة فقط هي الاستماع، إن غيرت محمد خليته مثلا علي، علي أحمد محمود، أول ورقة هي تلاحظ أن اللون ورد. إن غيرت علي أحمد محمود مكان محمد إذا ذهبت إلى التحدث رقم واحد أصبح علي أحمد محمود، في الكتابة أصبح علي أحمد محمود، في القراءة أصبح علي أحمد محمود، في التركيب أصبح علي أحمد محمود، في التجميع أصبح علي أحمد محمود. إذا إذا أردت أن تغير اسم طالب إذا إلى ورقة الاستماع فقط وعد فيه طب عدلت علي أحمد محمود إلى محمد أنت الآن خربت المعادلة ولو رحت الاستماع هتلاقي علي أحمد محمود ولو رحت للتجميع هتلاقي علي أحمد محمود لكن هنا في الاستماع فقط حصل حصل تغير في المعادلة إذا أركز على عدل على الخلايا الوردية فقط، هذا هذه النقطة الأولى. اثنين إذا قمت بتغيير درجة ووجدت أن اللون لم يتغير اعلم أنك أدخلت الدرجة في المكان الخطأ. بمعنى يعني ثلاثة إذا أردت أن أعطي ثلاثة لا أذهب إلى العمود اللي فيه درجة ثلاثة وأكتب ثلاثة. معايا؟ طيب لو اردت ان اعطي اثنين اذهب الى العمود واعطي درج اللي فيه درجه اثنين واعطي اثنين. معايا؟ طيب دي النقطه الثانيه. ورقه التجميع لا تغير اي شيء الا الخلايا الورديه فقط. الخلايا الورديه فقط. اذ لم تعجبك ال 25 خليها اي درجه انت في حاجه اليها. عند تغيير الدرجات واللعب فيها الدرجات بالنسبة للفروع يعني ستتغير الدرجة هنا في المجاميع وكذلك هذا المخطط هذا المخطط ستتغير الدرجة تلقائيا فيه أصبح يعني شوفوا علي أحمد محمود حتى على المخطط تغير اسم الطالب حقك في هذا الملف استخدمه لنفسك عدل فيه أضف اسمك قيم طلابك ولا تنسى ان تدعو لنا باذن لكن ارجو الا تنشر يعني لا تاخذ الملف وتروح في منتدى من المنتديات او توزعه على جروب من الجروبات هذا لا يرضيني يعني. وان كان نشر العلم زكاته ولكن دل الناس على القناه من اين انت اتيت بالملف من قناة كذا قناة فكرة البكرة على اليوتيوب كلهم على قناة فكرة البكرة على اليوتيوب الفيديو كذا أو أنشر رابط الفيديو الذي أنت طلبت فيه هذا الملف هذا يعني حقك ويُرضيني أنك تنشر رابط الحلقة لكن لا يرضيني أنك تنشر الملف بعيداً عن الحلقة. أجعل غيرك يستفيد. قد يأتي غيرك ويرى شيئا آخر فيه وما أريد منكم من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ولا تنسى الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته